انا وانا النهايه لا تنسوا جميعا لا يمكنها امتصاص ارواحنا الا بعد ان نموت يا لها من امراه فاتنه في الوسط اخر لاعب دراسه كل الاماكن في ذات الوقت ازهقوا ارواحهم عيد التلقيم انتشار الدخان تبقى 30 ثانيه ازرعوا السبايك توقع <تضح> <طبعه> عدو واحد اعاده <تضح> تشغيل سريعه وساكون بخير هجمات ساحقه هذه المره اعاده الترقيم اداء رائع لا يمكنني الانكار ساصاب بالام مبرحه في ركبتي بعد هذا سبايك في الوسط. أخمدت نيرانه. تبقى عدو واحد. عند إشارتي رُصد عدو في الوسط. افتحوا ابواب السماء. تبقت 30 ثانية. عدد عليهم من جديد واقتلوهم مرة اخرى. ظلال محددة ظلال رُسِلَ هدفٌ في الوسط تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باقٍ ضروره التواصل معا اثناء القتال فالتواصل سيؤمن لنا الفوز ظلال متحركة. من التالي؟ <تصفيق> سقطت السبايك في اي. بلد متحركه تم نشر الذاكر انظروا كيف سبق الجميع جميّة. أنت عارٍ. أنت أخطو أنفاسك. أما أنا فلا أحتاج لذلك طبعاً. نافذة الشحنات مولي غير المرخصين ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم نبدا مهمتنا ظلال متحركه ظلال متحركه اريد تلقين عدو في بي ابدا ابواب ابوها تبقى عدو واحد تشفق على من يموت بلا جدوى اختاروا سلاحا مميزا لقتلهم فهذا اقل ما يمكننا فعله انهم تحت تاثير الاعاقه الدخان قائم هنا تم القضاء. <تصفيق> جاري يقوف عملين تمت اعاقة العدو ساربيكم ورساك <تصفيق> <مرة تصفيق> زويل تبقى 30 ثاني تبقى 20 صاادوا واحد ازرعوا لي لم يكن صعبا انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم وضعف المال لمن يحتاجه اخر لاعب لدينا سقطت السبايك في الوسط أحمق استرح تضطع عدو واحد ثلاثة قتلى تبقت ثلاثون ثانية نعماء. اداء رائع لقد استيقنا اخر جولة قبل التبديل لننفق كل شيء لننفق على شيء آه، أسكت فينيكس ذاك. سننشر الدخان. تم نشر الثاتر. من في الوسط ظلال متحركة. عدو واحد. تبقت ثلاثون ثانية. جبهات. مما كنا نعرف سابقاً لنستخدم ذلك وقطع الاستعداد سقطت السبايك في بي تبقت ثلاثون ثانية. تبقت <تصفيق> 10 ثواني. لا مزيد من الشكوك جاهزون ومصدى عدوه في لسبايك في منطقة المدافعين تحذروا واحد. مثالي <تصفيق> لقد نجوت من محاولات الإبادة الشاملة وسأنجو بحياتي أمام هؤلاء لسبايك في الوسط تم نشر <تصفيق> تبقت ثلاثون ثاني تبقى عدو واحد لا توجد شحنات شوق صفوفهم left Una fight تبقت 30 ثانية راقب <تصفيق> واحد. تبقت 10 ثواني. التقطوا انفاسكم اما انا فلا احتاج لذلك طبعا موسيقى العدو في أي. في أي. واحد، تبقت ثلاثون ثانية. <تصفيق> <تصفيق> آخر لاعب باق. تبقت عشر ثوانٍ نقطة الفوز لنطهر المكان لقد انتهينا هنا فايك في اي طبق عضو واحد فاز المدافعون